Gaixo, ni aiora naiz eta ikusten ari zareten bideo hau euskarazko Wikipedia pixka bato beto ezagutu eta editatzen ikasteko prestatu degun ikastarotxo baten sarrera bideoa da. Ikastarotxo hau bost bideoz osatuta dago. Hau, gehi beste bost, honek ez du kontatzen. Hau, sarrera bakarrik da, 0garren bideoa. Bost bideo hauek YouTubeko erreprodukzio zerrenda batean bildu ditugu, lokalizatzeko errexak izan daitezen, eta bideo bakoitzaren informazio jatxoan Bideo horretan lantzen denaren inguruko, informazio interesgarriak topatuko dezute. Lotura erabilgarriak edo baliagarriak iruditzen zaizkigunak. Horretaz gain, guzti hau txukuntxukun txukun bilduko dugu euskarazko Wikipediako hezkuntza atarian. Bertarajoan nahi balin ba dezute zuzenean, e, informazio kajatxoan lotura utziko dizuegu. Esan bezala ikastaroa bost bideok osatzen dute, hau gehi beste bost. Batzuk teorikoagoak dira eta beste batzuk praktikoagoak, baina denak dira garrantzitsuak. Lehenengo bideoan Wikipediari berari buruz hitz egingo dugu, bere baloreak, filosofia oinarria eta horretaz gain euskerazko Wikipediaren egoera ere ikusiko dugu pixka bat. Bigarrengoan komunitateari buruz hitz egingo dugu. Wikipedia auzolanean eraikitzen da eta horrek bere aldeonak eta bere aldetxarrak ditu. Hirugarren eta laugarren bideoetan Wikipediako artikulu baten oinarrizko elementuak zein diren ikusiko dugu. Loturak, erreferentziak, irudiak. Hirugarren bideoan elementu hoiek zeintzuk diren ikusiko dugu eta laugarrengoan praktikoki nola egiten diren. Eta bosgarren bideoan azken urratsari buruz hitz egingo dugu. Artikulu bat nola publikatu. Eta huxe da guztia. Espero dut ikastarotxo honetan ikusiko dezutena interesgarria eta baliagarria iruditzea. Eta ohartzi ki bat ariketa praktikoren bat egin behar behartuten ikasle guztientzat. Bideo hauetan ikusiko dezuen informazioaz gain seguruenik irakaslearen bidez ere jasoko dezute informazio eta laguntza gehiago. Eta noski Ezkerrik asko, euskerazko wikipediari egingo dio ekarpenagatik.